Tervetuloa kestävien energiaratkaisuiden pariin. Tässä videossa käydään lyhyesti läpi aurinkolämpöjärjestelmiin kuuluvia komponentteja ja niiden merkitystä osana järjestelmää. Näiden komponenttien tarkastelussa keskitytään nimenomaan pientalokokoluokan aurinkolämpöjärjestelmiin. Pääkomponentteina järjestelmässä ovat keräimet, Pumppuryhmä eri osineen, varaajan alasassa oleva aurinkokierrukka sekä säädin, jolla pumppua ohjataan. Muina tärkeinä osina on ilmanpoistolaitteet, paisuntasäiliö varoventtiili sekä keräimen ja varaajan lämpötilaanturit. Aurinkolämpöjärjestelmä lisää vain muutamia putkia lämmitysjärjestelmään. Kuvassa näkyy olemassa olevan lämmitysjärjestelmän lämmityskattilan putkisto, käyttövesiputkisto, lämmitysvesiputkisto sekä varaaja. Varaajan alansa on kytketty aurinkokierukka, jolla varaajan alaasan viileää vettä lämmitetään aurinkolämmön avulla. Niin siis tarvitaan läpivienti katolle, jotta keräimiltä Tuleva putkitus saadaan tuotua pumppuyksikölle. Pumppuyksikkö ei vaadi suurta tilaa ja siihen on integroitu myös ohjausyksikkö. Suomessa järjestelmä täytyy suojata jäätymistä vastaan. Yleensä käytetään jäätymisennestoaineen ja veden seosta ja vettä ja noin 40-50 prosenttia glykolia. Tulee huomioida, että valitun pakkasnesteen pitää olla ympäristöystävällistä. Aurinkolämpöjärjestelmissä käytetään yleensä glykolia esim. Tyfocor-L. Kuvassa on esitetty Tyfocor-L tilavuusriippuvainen ominaislämpökapasiteetti, siitä voimme havaita, että glykolilla on pienempi lämpökapasiteetti kuin vedellä. Tällä on vaikutusta järjestelmän energialaskentaan. Esimerkiksi jos käytetään 45 glykoliseosta ja energiamittarin on asetettu laskemaan vettä, mittari näyttää noin 10 liian suurta tuottoa. Liian suuri glykolipitoisuus tekee nesteestä jähmeän ja pudottaa lämmönsiirtokapasiteettia. Vastaavasti liian pienipitoisuus ei suojaa tarpeeksi jäätymiseltä. Piteisuuden mittaamiseen on saatavilla omia ominaispainomittareita. Aurikoneste sisältää inhibiittoreita, jotka vähentävät korroosiota. Aurikonämpöjärjestelmän usein toistuva kiehuminen tuhoaa nämä inhibiittorit, ja neste mustuu ja aurikonesteen ominaisuudet heikkenevät. Neste on tahmeaa, Hivinen siirappi ja myrkytöntä. Aurikoneste sotkee paikat, joten varovaista käsittelyä suositellaan. Aurinkolämpöjärjestelmään liittyy myös putkituksia, keräiltä pumpulle ja pumpulta varaajalle. Putkilinja koostuu usein kupariputkista, erityyppisistä liittimistä, kuten juotusliittimistä, puristusliittimistä tai puserusliitoksista sekä muista komponenteista. Yleensä putkilinja pumppuyksiköiltä varajalle tehdään kupariputkesta. Pientalojärjestelmissä kupariputkien halkaisijat vaihtelevat yleensä 15 ja 22 mm välillä. Putkilinja keräimeltä pumpulle rakennetaan aina metallista, joko kuparista tai hyvin usein RST-haitariputkesta. Isoissa järjestelmissä käytetään myös terästä. Muoviputka ei voida käyttää, koska se ei kestä järjestelmän korkeita lämpötiloja. Lämpöhäviöiden minimoimiseksi on erittäin tärkeää eristää putket hyvin. Eristemateriaalin valinnassa tulee huomioida, että sen on kestettävä yli 160 asteen lämpötiloja. Esimerkiksi mineraali- ja lasivillakouroisteet sekä EPDM-pohjaiset eristäjät kuten Aeroflex SSH tai Aeroflex HT, soveltuvat hyvin putkilinjan eristämiseen. Ulkokäytössä eristeen pitäisi olla säteilykestävää, ja suositeltavaa on, että se pinnoitetaan, koska muuten esimerkiksi linnut saattavat nokkia eristettä. Ilmakellon tehtävänä on päästää ilma ulos putkistosta. Jos järjestelmien ilmataskuja, nesteen virtausomennaisuudet heikkenevät merkittävästi. Ilmakello tulee asentaa putkiston korkeimpaan kohtaan. Korkein kohta on useimmiten keräinten läheisyydessä ja ilmakello sijoitetaan viimeisen keräimen menoputkeen. putkeen. tehtävänä on tasata painetta lämpötilan vaihdellessa. Kalvopaisunta-astiassa säiliön sisällä on kalvo, jonka toiselle puolelle laitetaan esimerkiksi paineilmaa tai typpikaasua, ja toiselle puolelle tulee verkoston paine. Kalvo liikkuu säiliössä ja pyrkii pitämään verkoston painetta yllä. Omakotitalokokoluokan kerenpaketeissa paisunta-astia kuuluu yleensä pakettiin, ja se on mitoitettu järjestelmän toimittajan puolesta. paisunta sijoituksessa... On tärkeää, että se asetetaan paluupuolelle, eli niin sanotulle kylmälle puolelle. Paisunutastien ja keräimän väliin ei saa asentaa venttiilejä. Poislukien kuvassa näkyvä venttiili 13, jonka käyttöön vaaditaan työkaluja. Jos etäisyys paisuntasäiliön ja keräimän väliin on lyhyt ja järjestelmä on suuri, voidaan käyttää tyhjää etusäiliötä, jolla suojataan kalvopaisuntaastiaa lämmöltä. Järjestelmään kuuluu keskeisenä osana pumppuryhmä sekä ohjain. Pumppuryhmä on yleensä kompakti kokonaisuus. Siihen kuuluu pumppu, lämmöneristeet, lämpömittarit, suuntaventtiili, virtausmittari, varoventtiili, painemittari, täyttöryhmä, ohjausyksikkö sekä lämpöanturit. Näin kaikki oleellinen löytyy yhdestään samasta kokonaisuudesta. Rotometrin tarkoituksena on näyttää järjestelmän virtausnopeus karkeasti. Tällä voidaan varmistaa nesteen liikkuminen järjestelmässä. Rotometri toimii niin, että nestevirta nostaa painoa ylöspäin lasikartiossa ja lukemaan luettavissa lasin kyljessä olevasta asteikosta. Ilmakellon lisäksi järjestelmään kuuluu myös ilman poistin, joka on usein osana pumppuryhmää. Tällä saadaan ilma pois aurinkolämpöjärjestelmän kuumalta puolelta. Ilma päästetään pois avaamalla ruuvi. Takaiskuventtiili päästää virtauksen vain yhteen suuntaan järjestelmässä. Sen tehtävänä on estää lämpötilan aiheuttama vapaakierto ja varaajan purkautuminen, eli tilanne jossa esimerkiksi yöaikaan varaajan lämmintä vettä kulkeutuisi kataloileviin keräimiin, jossa vesi viilenee ja viilentää samalla myös varaajaa ja hukkaa näin ollen energiaa. Pienissä järjestelmissä takaiskuventtiili on yleensä integroitu pumppuryhmään. Tämän lisäksi järjestelmästä löytyy varoventtiili, joka on jousikuormitteinen ja se suojelee putkistua ylipaineelta. Aurinkojärjestelmissä venttiilin asetusarvoksi on asetettu yleensä 6 baaria. Ja lisäksi pumppuryhmästä löytyy hyvin usein myös täyttö- ja huuhteluryhmä, jolla järjestelmään voidaan lisätä aurinkonestettä. Kolmitieventtiiliä voidaan käyttää sekoittamaan esimerkiksi viileämpää vettä lämpimään, jolloin saadaan halutun lämpöistä vettä tai vastaavasti ohjaamaan järjestelmän lämpöä tilanteen mukaan haluttuun kohteeseen. Näitä käytetään yleensä suuremmissa, tai monimutkaisemmissa aurinkolämpöjärjestelmissä. Aurinkojärjestelmien pumput ovat omakotelujärjestelmissä melko pieniä, hyvin usein alle 50 wattia. Muutaman keräimen järjestelmässä pumpun teho on yleensä noin 15–30 watin luokkaa, joten sen energiakulutus ei ole merkittävän suuri. Pumppua ohjataan ohjausyksiköllä ja pumpun teho voi olla inverterisäädöllä tai vanhoissa malleissa valintakytkimellä valittavissa. Inverterisäätöinen pumppu lisää nopeutta keräimen ja varajan välisen lämpötilan kasvaessa. Inverterisäätöiset pumput ovat olleet pakollisia 1.8.2015 alkaen. Valintakytkimellä pumpussa Pumppu toimii on-off-periaatteella, ja kytkimestä valitaan haluttu teho asennuksen yhteydessä. lämmösyrto on järjestelmän keskeinen komponentti. Se sijoitetaan varaajan alaosaan, jossa se luovuttaa energian varaajan nesteeseen. Varaajan alaosassa on viileää vettä, jolloin aurinkoenergian hyödyntäminen on tehokasta. lämmösyrto on yleensä joko kampakuparikierrukka tai kierukka, ja näistä kahdesta kampakuparikierrukalla on enemmän lämmöluovutuspinta-alaa. Kierukan pinta-ala on yleensä noin neljäs tai viidesosa asennetusta keräinpinta-alasta. Levylämmön käytetään yleensä suuremmissa aurinkolämpijärjestelmissä, kun kierukka olisi liian suuri tai varaajassa ei ole paikkaa kierukalle. Levylämmön siirtimessä kaksi virtausta on erotettu toisistaan metalilevyillä ja vain lämpö näiden välillä siirtyy. Nämä ovat erittäin tehokkaita ja kompakteja lämmön siirtimiä. Varaajat ovat keskeinen osa toimivaa aurinkolämpöjärjestelmää. Varaajia tarvitaan, jotta aurinkoenergian tuotettu lämpö voidaan varastoida ja käyttää tarpeen mukaan. Pientalokokoluokassa käytetään yleensä käyttövesivaraajaa tai energiavaraajaa. Käyttövesivaraajassa aurinkolämpöä käytetään pelkästään lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Silloin kun aurinkolämpö ei ole saatavilla, päälämmitysjärjestelmä hoitaa veden lämmityksen. Esimerkkinä voidaan käyttää käyttövesivaraajaa, johon on kytketty sähkövastukset, joilla hoidetaan veden esi- ja jälkilämmitys. Energiavarajassa koko varaajatilavuus tilavuus täytetään lämmitysvedellä ja lämmin käyttövesi otetaan varajan yläosasta. Varajan alaosassa on kierukka aurinkolämpöä varten. Aurinkoenergialla tuotettua lämpöä hyödynnetään sekä käyttöveden että talon lämmitykseen. Varaajan lämpötilaanturin sijoitus vaikuttaa merkittävästi järjestelmän oikeaoppiseen toimintaan. Paras paikka varaajan lämpötilaanturilla on yksi osaa paluliitännön yläpuolella. Jos anturi on kierukan alapuolella, voi varaaja ylikuumentua tai lämpöä voidaan pahimmassa tapauksessa pumpata katolle. Vastaavasti, jos anturi on kierukan yläpuolella, aurinkojärjestelmä pysähtyy ennen kuin varaaja on täynnä. Eli on oleellista, että lämpöanturi mittaa olosuhteita oikeassa kohtaa varaajaa. Järjestelmän energiamittaus on oleellinen osa järjestelmän toiminnan seurantaa. Tällä saadaan selvitettyä, toimiiko järjestelmä oikein ja paljonko se tuottaa energiaa vuositasolla. Energiamittari laskee keräimestä saatavan ja varaajan taltioidun energian. Energia lasketaan meno- ja paloputken lämpötilaadosta, virtausmäärästä ja eri pakkasnesteseosten ominaislämmöstä. Hyvin usein kuluttajat miettivät, että mikä keräin tulee valita, jotta se olisi mahdollisimman laadukas ja tuottaisi hyvin energiaa. Solar Keymark on eurooppalainen sertifiointimerkintä laadukkaille keräimille. Sen tarkoituksena on helpottaa laadukkaiden tuotteiden löytämistä useiden eri vaihtoehtojen joukosta. ja Luonnollisesti se myös edistää ja ylläpitää keräinten korkeita laatuvaatimuksia. Kuluttajalle se tarjoaa kattavat tiedot keräimen eri ominaisuuksista ja toiminnasta eri olosuhteissa. Ja tämä sertifikaatti takaa, että keräin on testattu EN12975-normin mukaisesti. 19 akkreditoitua tutkimuslaboratoriota testaavat näitä keräimiä, ja alta löytyy listaus kahdeksasta tahosta ympäri Eurooppaa, jotka voivat tämän Solar keymark merkinnän tuottajalle myöntää. Eli kun hankintaa tehdään, niin pyritään valitsemaan tuotteet, joissa tämä merkintä löytyy, ja näin ollen voidaan varmistaa, että järjestelmä on laadukas ja kuluttajan kannalta hyvä vaihtoehto. Tähän loppuun kiitokset mielenkiinnosta sekä kiitokset yhteistyökumppaneille, jotka olivat mukana tuottamassa sisältöä tähän videoon.